Salutare oameni buni și bine v-am găsit la primul episod din noua serie în care vom încerca să scoate timpuri foarte scurte, destul de scurte Bun. Începem cu cubul de 2 pe 2 Treaba e că nu sunt mai bun la cubul de 2 pe 2 cel mai puțin am scos 7 secunde. O să încercând de data asta să scoatem sub 7. Adică, practic, eu să mă gândesc la recordul meu, la partea întreagă, mai exact 7, 7 secunde, și o practic voi face, uh, voi încerca să scot timpul care este superiorul acelui număr. Sper că m a făcut înțeles. Știu că la unii nu le place matematica. În fine, haideți să începem. Sa să vede? Nu vreau vede. Nu mai bine așa. Bun. Hai să vedem. Eu o să iau scrembăluri de pe telefon. Am un site și eu o să le iau de aici. Așa. Ok. Deci am așa. Bam bam bam. Ok. asta e scrembălul. Să vedem. Doamne așa. de multe cuvinte Ok Bun Însă scrembălul care mi l-a dat să pun. Ah Ierar m-a pierdut oh! Ah. Nu, v zice numele site-ului, doar că e cam un site-ul. Numele ei e cam decalat, să zic așa. Ok. Imediat. Mamă, ce crembalul. nu are niciun sens. Ok. Asta e crembalul. E bine. Ok, hai să vedem. 3 doi, și. Ah. 8 8 3 9. Oaș. Hai să vedem. Ah, nu stiu ce are statul asta, îmi da foarte lungi, vă zic sincer. Ok, eu stai și fac. Okay. Dacă vă drăbați, da, cobor. Să zic așa, cobor. E... Uh, un fel de covoroastă, adică așa pentru cub pe care pot să-l trătesc, dar n-am chef să-l pun aici pentru că nu ajută spațiul. Ah, ok. Și o să am timp doar 5 minute, practic. Adică, încercăm să facem economie cu marinii. Bă. m-am miscat greu. 10... Stai, se focalizez. 10.704 O, fo fo fo fo. E bine. Zice 450. Câde cât de cu OK. Trufel minișor. Ha să vedem. Um. Da, hai să vedem. Doamne, ajută. M am încurcat, am încurcat de tot, rău de tot. Bun, treaba e că deja s-a făcut 5 minute din videoclip. Uh, nu, nu mi-am bătut recordul personal, n-am făcut sub 7. Hai să mai facem și noi o vară, măcar. Mamă, ce scris Doamne, ajută, o să fie cu mine! Nu cred! Bă, nu cred! Bă, nu cred mă, așa ceva! Băi, bă, fiți atenți! Voi să tică camera! Bă! Uită-ți-vă cât am făcut! Nu cred! Și-ați văzut că era amestecat. De ce era amestecat? Bă, nu cred așa ceva, mă. Chestea e că la copul de 2 sunt șanse mari să fie ușor, șanse mici sunt, de fapt, 50-50. Să fie greu, să fie ușor. Chestea e că la 100 de 2 e de ușor. Poate să fie ce la întâmplare. Bă, nu cred așa ceva, mă. Uitați! 0, 593. Nu cred așa ceva, bă. What? Pai de capul meu, nu cred așa Ma... Da, ce să mai... Vă mulțumesc pentru vizionarea videoclipului. Dacă mai vreți, dați de genul, apăsați pe butonul de like. Pe aici, pe undeva. Cel de subscribe, pe aici, pe undeva. De oricum, vă mulțumesc că l-ați vizionat. Ajutați-mă să ajung și eu la 150 de abonați, că deja am... Ne-a făcut ceva buton aici din lemn, dar nu e cine știe ce. În fine, ajutate-mă și pe mine să ajung la 150 de abonați, vă rog. În fine, ăsta a fost videoclipul, vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost și ne vedem data viitoare. Pa, pa!